Kicsi barna kupac Eltévedve árván Novemberi ködben Ott pihen a járdán Kutyás kuka nézd csak bár lépésre lenne Zsadként szabad szíve Megszakadna benne Bezárban, Zacskóban sem nincs abban Kindidereg inkább Talajmenti fagyban De gőzölgő lelke hamar továillan. Kiszáradó kérgén már a nap se csillan. Akkaki, ha kihűl, nem nyúlik, nem tapad. Vigyáz, bele ne és s sem szabad.